کیا آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ اسے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈونٹ وری میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں صومالیہ کے اندر ایک پائیریٹ سٹاک ایکسچینج ہے جو کہ خود پائیریٹس لا رہے ہیں یعنی کہ سمندری لوٹیروں نے اسے سٹاک ایکسچینج کے طور پر بنایا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ ان کی سٹاک ایکسچینج کے اندر پیسہ انویسٹ کریں تو یہ سمندر کے اندر لوٹ مار کے ذریعے اور ہائی جیکنگ سے جو بھی پیسہ کمائیں گے اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا کیا خیال ہے پھر